ان انطلق ان شاء الله بيت لاحظ اليوم كذلك للاساتي ديال وبالاخوان الصحفيين دائما موجودين دائما في الطلب ديال ديال هذه الفئه وكيشجعوا هذه الفئه ان ما تنساوش هذه الدوره 22 سنه الدوره 22 سنه هنا كتشكر اللجنه ديال ديال اللجنه يعني التحضيريه لهيئه او اللجنه التنظيميه اللي كتهيئ هذه الارضيه وهذا الشيء راه كيجيب واحد الصعوبه ولكن راه كله اثر هذا الانسان فين غيتخلص الله سبحانه هو اللي غيخلق اذا هذه العمليه غادي تنطلق ان شاء الله وغادي نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على أشرف المخلوقين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته